کیا <سؤال> بھی پچاس ہزار روپیہ دینے, دینے کی جو آج اعلان کیا ہے کسی طریقے سے کھڑا ہونے کی توقی یا رب پر پروردگار عالم ہم سب کی دعائیں اپنے یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین ان محمد الملائکتهم صلوا علی النبی صلی اللہ نبی یا ای الذین آمنوا صلوا علی وسلم تسلیما اللہ رسولنا علی سیدنا محمد المعد نجود بالکرم و علی آله و صحابه و علیه وسلم سبحان عما یشكون و سلام علی المرسلين الحمدللہ جو ایک کلینک کا افتتاح کیا ہے ایمبولینس سروس کا افتتاح کیا ہے خدمت کرنا اپنی بارگاہ